Anslagstavlan är suverän för att snabbt och smidigt nå ut med information till dina studenter. Den är också väldigt bra att använda när du jobbar helt nätbaserat så att dina studenter får en känsla av att det finns en engagerad lärare i kursen. Och Det är så enkelt att göra ett anslag. Du är på kursens startsida och här klickar du på nytt anslag. I och med att anslagstavlan använder textredigeraren är det väldigt lätt att göra länkar inom kursen från anslagstavlan. Och det kan ju vara smidigt om dina studenter är ovana vid Canvas eller om kursen är väldigt komplext uppbyggd. Så om jag nu vill att mina studenter enkelt ska hitta den här diskussionen för presentationer så markerar jag den texten och så väljer jag Infoga, Länk, Kurslänk. Då får jag upp i sidomenyn allt som finns i kursen och i det här fallet var det en diskussion jag vill länka till. Och det finns ju bara en diskussion så det här hade de säkert hittat själva men jag klickar på den ändå. Och sen stänger jag sidopanelen. Jag vill bara passa på att nämna att under infoga finns också en av mina favoritfunktioner. Infoga, ladda upp, spela in media. Här kan du enkelt göra en kort videoinspelning, till 2 minuter, vilket kan vara helt suveränt om du vill använda anslagstavlan för att göra till exempel veckohälsningar till dina studenter. Men jag går vidare med det här anslaget och i just detta ska jag inte ha någon film. Eh, offentliga för alla sektioner kan verka lite förvirrat, men det är så det normalt ska stå. Och Alla sektioner betyder i det här fallet att alla som har tillträde till den här kursen också har tillträde till att läsa detta. Beroende på inställningarna i din kurs så kan det också vara möjligt att tillåta studenterna att kommentera på anslagen. Den inställningen gör du för varje anslag och det är helt och hållet upp till dig om du tycker det är lämpligt eller ej. Min upplevelse som student är att en anslagstavla som bara är enkelriktad kommunikation för mig kan kännas lite död i längden. En sista grej jag ska rekommendera nu är att innan du klickar på spara här så är det bra att korrekturläsa det du har skrivit. Det är nämligen så att många studenter har en inställning så att de får anslagen med e-post direkt när de har sparats. Och även om du kan rätta felaktigheter i efterhand så kan du inte rätta det som har skickats ut. Så korrekturläs och klicka sedan på spara. Och där var det färdigt och med de inställningarna som jag har i den här kursen så kommer nu det nyaste anslaget högst upp på första sidan i kursen. Väldigt synligt och tillgängligt för studenterna. Jag har ju pratat en del om inställningar och därför tänker jag att jag ska visa var de här inställningarna finns. De ligger ganska gömda, nämligen. Du klickar på inställningar och så ska du vara på fliken för kursinformation. Och där rullar du allra allra längst ner och klicka på fler alternativ. Och här finns de inställningar jag har i den här kursen. Jag, har att jag vill att de nyaste anslagen ska finnas på kursens startsida och att det är tre anslag som ska visas. Och jag har tagit bort bocken där det står avaktivera kommentarer på anslag för att logiskt nog få kommentarer möjliga att aktivera när jag vill aktivera dem. Och sen har jag uppdaterat kursinformationen.